بكم فيديو جديد بعد غياب طويل، في هذا الفيديو قررنا نعمل رحلة لموطن القهوة الأول، اليمن السعيد بالتحديد منطقة حراز من أعلى قمم الجبال. حنتعرف فيه على دورة شجرة البن من الألف للياء، من الزراعة بكل تفاصيلها وأيضاً القطف بمراحله والمعالجة والتحضير، خليكم معنا لا تروحوا بعيد. السلام عليكم، اليوم رحلتنا في مزارع البن في اليمن. اوكي تمام. ايش اللي تقطفه؟ فقط الحبة الحمراء؟ ايوه. هذا ليش كذا لسه فيها بعضها لسه في البداية وبعضها حمراء كيف صفراء؟ تقعد زي كذا طول السنة؟ ايوه. تستمر تجي ثلاث مرات. ان شاء الله. هذا دا حمراء من القطر الحمراء الحمراء، لبعضها تنشق هات هاذي ايش اللي خليها تجف كذا؟ الاصافير بياكلوها ها ايوه هنا في شنو؟ شوف فيها زي الحليب طلع عليها وشوف جواتها كلها حبتين هيا جاية انتها كمو ترفون ها ملبط ايه ما الجزء الوحيد اللي يتم قطفه من الشجرة طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين في هنا حبوب خضراء صفراء كذا طبعا هذه الحبة الصفراء ننتظرها حتى تصير اللون الأحمر هذا هذا اللي نقطفه هذه هي القهوة المختصة القهوة التجارية انه يجي يقطف لي الحبة الخضراء والصفراء والحمراء كلها مع بعض وحمص لي اياها تحميص غامق عشان يخفي العيوب لكن هنا القهوه المختصه فقط هي عباره عن الحبوب الحمرة هذه اللي يتم قطفها وينتظر المزارع ان يعني تصير حمراء والخضراء لما تصفر وتمر بمراحلها وتعالوا كمان حوريكم في بدايه تصير زهره بيضه صغيره تكون بهذا الشكل تبدا زهره صغيره بيضه من تم الحبوب الخضراء هذه بعدها تكبر وتصير لونها برتقالي بهذا الشكل والرجم كذا وبعد ما تكتمل النمو تكتسب اللون الاحمر هذا مختصه اللي فقط الحبه الحمراء والان حترككم مع مرحله المعالجه والتحضير <تصفيق> هذا البن حمصناه طبعا الان نطحنه يدوي كل شيء طبيعي هذا كوب قهوه فريش قلب المزرعة أتمنى <تصفيق> يكون عجبكم الفيديو أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله في أمان الله.